Morjes. Nyt on kuulkaa semmonen hetki, että näitä videoita on tehnyt kokonaisen vuoden ajan. Eli tuossa lokakuun 17. päivä viime vuonna, niin tuli ihan ensimmäinen video. Ja tota, äh, sillä tapaa voin olla itsestä aika ylpeä, että olen pitänyt tästä aikataulusta hyvin kiinni, että Uh, Lupasin aina kerran viikkoon sunnuntaisin laittaa uuden videon ja se on lähes täydellisesti pitänyt, että tuossa heinäkuussa taisi olla uh, semmoinen uh, hetki, jossa yksi viikko jäi välistä, mutta sitten mikäli oikein muistan, niin korvasin sen kuitenkin sillä tapaa, että julkaisin sitten yhdellä viikolla kaksi videota Uh, no, tota, onko sillä sitten sille merkitystä? No, minun mielestä on, että jos on uh, tällä tavalla luvannut, että julkaisee aina tietyn verran sitä materiaalia, niin siitä on hyvä pitää kiinni ihan sen vuoksi, että sitten ne, jotka katsoo, niin voi luottaa ja tietää siihen, että sieltä joka tapauksessa tulee jotakin uutta aina kerran viikkoon, niin tuota se luo semmoista jatkuvuutta koko projektille. Ja äh, ehdottomasti niin pyrin kyllä jatkossakin pitämään siitä kiinni ja se ainakin itselle tuntuu, että on hyvää, että on se sellainen vakiopäivä eli sunnuntai, tai sitä aina julkaisee, että ei oo vaan sillä tavalla epämääräisesti, että jonakin päivänä kerran viikkoon tämä ehkä tuntuu paremmin tai fiksummalta No, näitä videoita, niin näissähän aihe, aiheet vaihtelee ihan laidasta laitaa, että tässäkin vuoteaikana niin on puhunut tota tällaisista Ajankohtaisista aiheista tietysti on puhuttu koronasta, on puhuttu sodasta, on puhuttu ää, hoitajien lakosta, tällaisista niin kun, ajankohtaisista poliittisista aiheista. Sitten on välillä puhuttu niin kun, suorastaan filosofisista aiheista tosi niin kuin, syvällisesti. Sitten on puhuttu urheilusta, vähän tällaisesta kevyemmästä. Ja sitten on myöskin ihan niin kuin, omia kuulumisia kertonut niin kuin, henkilökohtaisesti elämästä. Että tämä, niin kuin, menee ihan laidasta laitaan. Ja ehkä se on, on niin tietyllä tapaa itselle tavallaan semmoinen kompastuskivikin ollut ylipäänsä elämässä, että niin innostun aina monista eri aiheista ja kiinnostun jostakin jutusta aina. Mutta sitten kuitenkaan ei ole ehkä koskaan ollut semmoista tiettyä, pientä ää, siivua, jo, jo, johon olisi niin kuin täysin urahtanut ja erikoistunut ja syventynyt, niin tämä on ehkä sitten itseä niin kuin potkinut perseelle tai tuota, näkyy niin negatiivisesti esimerkiksi työelämässä, jossa erikoistuminen ja syventyminen johonkin tiettyyn suppeaan lohkoon, niin se on niinku se keino, jolla kiipiä ylöspäin paremmille palkoille ynnä muuta. Että ehkä tämä mielenkiinto elämän ja yhteiskunnan ilmiöihin on liian laaja, joka sitten niinku estää esimerkiksi sen, että pääsisi työelämässä nousemaan jollakin tietyllä lohkolla, niin ä, todella arvostettu asema esimerkiksi. No, se on tietysti yksi, yksi tulkinta varmaa. Nämä videoiden katselukerrat, niin nämä niin kuin, ei ole mitenkään merkittävää asia mulle, että Näitä niin kuin lähinnä teen siitä syystä, että tykkään näitä tehdä omaksi ilokseni ja sitten tota, tuttavat kaverit katselee näitä ja sitten varmaankin joidenkin takien kautta, niin silloin tällöin joku muukin eksyy vahingossa. Katoin tuossa kuitenkin ihan mielenkiinnosta ennen kuin tätä aloin kuvaamaan, niin... Tuossa eniten katseltu video vuoden ajalta niin on sellainen kuin Myymälävartija versus PoraJV, eli näitä niin kuin, työhommia. Sillä on 277 katselukertaa ollut. Se on jotenkin, ää, aina kun noista vartiointi-ala hommista puhuu, niin ne jotenkin tuntuu keräävän, keräävän noita katseluja. En sitten tiedä oikein miksi. Miksi nämä on sitten kiinnostavimpia kuin muut aiheet. Että onko sitten niin, että kun tuttavaa piirissä on tosi iso prosentti, jotka on niitä hommia jollain tapaa tehneet, niin sitten heitä kaikkia kiinnostaa, vai onko se esimerkiksi, jos laittaa siihen tagiin vartija tai turvallisuus tai vastaavaa, että saa, saako sillä sitten osumia, en tiedä, ei sille kiinnosta. Varmaan tota jatkossakin aina silloin tällöin ää, siitäkin aiheesta Videoita teen, miksipä ei. Se on kuitenkin iso osa elämää ja yksi kiinnostuksen kohteista totta kai. Niin. Mutta ei niin ole mitään aikomusta ää, ja mihinkään tiettyyn aiheeseen typistää tätä, mun, ää, tätä tota, kanavaa. Vaikka silleen, jos tavoitteena olisi saada maksimaalisesti katsojia tai jotakin muuta höpöhöpöä, niin tuota, varmaan kannattaisi ehkä keskittyä vaikka tehdä tästä joku maisterisvartijan kuulumisia-kanava tai jotain. Mutta... Se, kun itsellä on mielenkiinnon kohteet, niin on niin laajalla, kuten tuossa selitin, niin mieluummin sitten teen semmoisista aiheista, mitkä kulloinkin on omaan mielen päälle. No sitten tuolla katsoin myös, mikä on kaikkein vähiten katsojia kerännyt video, niin tuossa toukokuussa futiskevään huipennus puhuin tuosta... Mestarien liigan finaalista ja äh, noitten Euroopan huippusarjojen huipennuksesta, niin se ei kyllä oikein ketään kiinnostanut sillä yhdeksän katselukertaa. Ett. Mutta se, se nyt on ihan yks lysti, kunhan nyt no, nosti esimerkkinä esiin. Tota, nyt sitten Toinen vuosi alkaa tässä niin kuin itselläkin vuosia sen verran pitkä aika, että mielenkiinto on niin kuin hieman aaltoillu, että joskus on ollut semmoisia viikkoja, että havahtuu tyyliin lauantai-iltana, että ei perhana, että sehän piti tehdä se video. Sitten joskus on semmoisia aikoja, kuten nyt on ollut, kun olen tuon Olkapään takia ollut jo pitkään monta viikkoa sairaslomalla, jolloin aikaa on ollut käsissä vähän turhankin paljon, niin tällaisia videoaiheita niin suorastaan tulvii päähän. Ja tota niin olisi houkutus tehdä useampikin video videoviikkoon, mutta sitten taas sen jatkuvuuden kannalta niin mieluummin se yksi kerta viikkoa kyllä on hyvää ja ihan riittää. Niin, tota, mutta edelleenkin tykkään tästä hommasta todella paljon ja jotenkin tuo semmoista sisältöä omaankin elämään, niin ehdottomasti on kyllä jatkamassa ja tota, myöskään se niin kun ko kommentit ja tämmöset, niin niitä, niitä saa, saa laittaa ja no erityisesti tähän nyt kun on tämmöinen virstan saavutettu, mutta niilläkään ei ole silleen Minulle ei, ei niin ole mitään suurta merkitystä, että tuliko niitä kommentteja vai ei. Mutta totta kai vaan se on kuulla, cool, jos jollakin jotain sanottavaa on. Niin tota, tästäpä sitten ää, toista vuotta kohden ensi viikolla joku, joku aihe taas valikoituu. Niin tota. Kiitokset katsomisesta ja palataan sitten ensi viikolla. Moikka!